paraules quan et tinc aquí al davant i veig la història que condemna el teu passat. Guardo les imatges que podria dibuixar de cims nevats i de turistes orientals i de costes que voregen la frontera amb el mar que ha les relíquies dels romans. Potser és per això pel teu seny el teu somriure que estic tan enamorat. Busco entre i el teu accent tan singular que ja fa temps que treu el cap reivindicant. Transformar l'eufòria a quatre barres que han pintat de carmí les armadures d'uns soldats. Crec que et queden bé les siluetes d'uns valers a prop d'un port que presumeix de restaurants. Potser pel teu seny el teu somriure que estic tan enamorat llocs de set al meu país. I cantes trinfant endarrere aquesta gent. Potser és per això, pel teu seny i el teu somriure, estic tan enamorat.